Біля пічки не сушити речі, тому що пічка може нагрітися і в вазі може загорітися домашні речі. Людмила Нагорнюк пічним опаленням користується чотири роки. Переробляли, бо там та вже стара була, теж диміло. Буду розпалювати гру бумаги, бо я нічим так не використовуюся. Володимир Перець грубкою користується 30 років. Правила пожежної безпеки при використанні пічного опалення знає. Спочатку треба палити, спочатку треба прочистити коміни, зняти сажу, де під увальне стоїть. Е, треба поставити ксавжесті, щоб не попадало в люки. І не, не, не, не сушити ніяк ганчиру. 75 квадратних метрів житла опалює котлом на твердому паливі Валентина Пастернак. «Начинаємо розпалювати в годин в шість пів сьомого та закидаємо трошки дровинят, а зверху кидаємо сітку і цієї сітки вистачає на годині дві, дві з половиною години. І так за день, якщо холодніше, раніше ми розпалюємо, то йде дві сітки, три сітки. Масово і дуже багато людей переходять на дрова, газ дорогий. І і набагато дешевше, і набагато тепліше. Коли люди палять у грубках, найбільше пожеж стається через їх несправність, каже інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Хмельницького районного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Білик. Сьогодні було нагадано громадянам, як поводитись під час опалювального сезону, які є правила пожежної безпеки в побуті, також ми нагадали, громадянам на деякі недоліки. Перед опалювальним сезоном громадяни не очищають димоходи від сажі. Це є головною причиною пожеж. Також є одним з недоліком конструкції пічного опалення, а саме на Горищах, можливо, десь елементи конструкції димохода, в несправному стані, і пожежа може поширитись від домохода по горищу. Минулого року через несправне пічне опалення сталося 135 пожеж, на яких загинуло п'ятеро людей, каже Андрій Білик. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.